Abans, per fer un curtmetratge de stop-motion necessitaves uns recursos molt grans. Ara, amb un software, una càmera de fotos i, i un ordinador i una bona idea, pots fer coses molt, molt bones. Talent sempre hi haurà, és això. Dir, inclús, fins i tot el talent no és el més important. Si tens talent ets un privilegiat, però tampoc és molt útil el talent si, si et quedes a casa o si... No l'aprofites per res, si no tens la idea i no, no la tires endavant tot és inútil.